Καλησπέρα! Τι κάνετε! Λοιπόν, ο Μάριο είναι ήδη έξω και χτυπάει το κουδούνι. Και για μένα ήρθε η επόμενη εκδίκηση. Τι το ετοιμάζω. Ναι! Μισό λεπτάκι! Περίμενε! Εy, δεν είναι ένα μισό ε, απεράσε, απεράσε, απεράσε. Τι είναι η γλώσσα? χαρά.